Dámy, vášení páni, nachádzame sa v koncertnej síni Slovenskej filharmónie a v mojom pozadí môžete vidieť monumentálny prospekt koncertného orgána našej prvej hudobnej inštitúcie. Ani dovolte mi, ja aby som vás pozval na otvárací koncert organového cyklu tejto sezóny. Na spoluprácu som si pozval jednoho z najvýznamnejších hráčov na panovu flautu Helmut Hauskeller z Berlína, ktorý na nástroje, na ktorej hrá, si sám vyrába. Pánovo flautu ľudstvo pozná už 6000 rokov. Vznikla diatonickým zohľadnením niekoľkých píšťal a na tomto principe sa pred vyše 2000 rokmi začal vyvíjať aj kráľovský hudobný nástroj orgán. Hráči na pánovo flautu sú preto viac menej odkázaní väčšinou na transkripcie. Bol to však práve Helmut Hauskeller, ktorý svojou čarovnou flautou inšpiroval niekoľkých nemeckých skladateľov organistov, ktorí mu venovali skladby pre kombináciu a flauta, orgán. Aj v našom programe preto zazniejú transkripcie, medzi inými napríklad aj slávneho Kačinieho Ave Mária, ktorú vlastne napísal Vladimír Bavillov, ale aj skladby, originálne skladby nemeckých skladateľov Petra Herena, Malte Riemann. Z orgánových celových kompozícií sa si s príklamiom Veľké peudium a fugu a molina Sebastiana Bacha, ako moje reminiscencia na spoluprácu so slovenskou filharmoniou zaznie Prelúdium z glábovskej omše Leoša Janáčka, ale aj moja vlastná kompozícia fanfári z tránskej Z príležitosti 70. výročia Slovenskej filharmonie zaznie v programe aj preľúdium per organo, ktoré je venované aj pamiatke jedného zo zakladajúcich dirigentov Slovenskej filharmonie Ľudovita Rajtera, ktorý je autorom tejto skladby. A v závere celého koncertu zaznie monumentálny finál, slávneho cyklu, nedeľná hudba geniálneho českého skladateľa Petra Bena. Milé dámy a vážení páni, tešíme sa na vás nedeľné popoludne 24. novembra.